laudioko udalean, euneko irunogitabatiko diktarteko tasuntasadogu. Beste sindikatuen nabesa bilatuz, kontsolidazioaren aldeko adirazpen instituzional bat lortu benuen egonkortzeko lan eskaintza publikoa lortu adizateko. Irten bidea ez da epaitegietatik ietatik etorreko. Arebellao, hortik etorri aldana, arriskoan jarriko du gau egungo karrerasko funtzionarioan egonkortasun eredua. Espainiako gobernutik ere ez da etabela. Horregatik, laben, bitarteko langilean eta langile 5-en batasuna eta sindikatu guztiena bilatuz, benetako kontxolidazioa bermatzeko lege propio baten aldet egingo dugu borroka.